З 23 березня 2022 року в евакуаційному центрі проживає переселенка з Олександрівки Миколаївської області Людмила. Жінка змушена була виїхати через постійні обстріли російських військ. Зараз додому повернутися не може, тому що її будинок згорів від вибухів російських снарядів. Ми тиждень сиділи в подвалах, у нас десь з числа 17 березня вже не було світла, газу. О, вже почали прильоти до нас, будь в село. Да. Я проживаю в селі Олександрівка, о, тут біля е, Лиманів, Лупарів. О, і ми пробули там сім днів, а потім вечором сиділа з сусідами у погребі. В них там чоловік, жінка і четверо діток, жінка беременна п'ятим, і це ми просиділи, і ночі там таке було 23 березня, що не вирішили. Всю ніч сиділи, вухчі закривали, і, і рот був відкритий, щоб не бомбануло, бо сильно таким було даучно. Дивлячись на фото свого зруйнованого будинку, Людмила не стримує сліз. Говорить, будинок – це все, що вона мала. З евакуаційного центру треба вже виїжджати, а куди – не знає. Я поверталася вже три рази, їздила, оце вчора тільки приїхала, три рази поверталася, але життя нема там. Да, будинок один спаляний, кухня спаляна. Ну, це таке. Да. Один будинок ще трохи є, але там були прильоти, стінку розбито, криша розбита, криша впала, у... не впала, вже ось у час упаде. Всю жизнь прожить у селі, всю жизнь там прожив і дуже-дуже тяжко дуже. Що вертатися нема куди, я не знаю. Здоров'я немає. Нам вже казали, що старайтеся виїжджати, бо тут хотіли діток поселяти з мамами. Ми, виходить, я сама, о, там, жінка сама, усе сама. І нам казали, що десь ви, ну, виїжджайте. Ну, я, може, поїхала б у Херсон, би вже там би якось приютили мене, там сина кум проживає, о, і ніби приютить. О. Ну, а цей, а там ж таке стрілять. Майже три місяці проживає в цьому центрі Валерія з братом-сестрою та її малюком. Виїхати змушені були через щоденні обстріли Херсона. З Херсону 22 листопада виїхали сюди, бо почали стріляти в моє село. Ситуація дуже погана, обстріли завжди. Окупанти. Три місця, з сестрой, рада Покинув рідну домівку і Сергій, переселенець з Херсонщини. Від друзів дізнався, що його квартира в місті пошкоджена через приліт снаряду російських військ до сусіднього під'їзду. Місяць два назад навіть. Тяжко там зараз стріляють. Приходиться покуда і що тут мути. <кхех> зараз там з друзями, товаришами, вже й в нашому. Рівнаж... Будинок попало. Ну, наш под'єз не попало, але рядом з под'їзди. Вікна повилітали, все повилітало. Так що тяжко покуди. Пережним трохи можеш наладити. Додому сильно хочеться. Під час окупації міста армія Російської Федерації поводила себе агресивно, говорив чоловік. Люди були налякані, не виходили з квартир. Окупанти виламували двері та влаштовували обшуки. До сусідів приходили, приїжджали, шукали. Ну, я не знаю, там біжна, інформація є. Тут -то льотчик. Думали, що і на кукуруджинке літав поля приїжджав. Ну, приїжджали. Звісно, ну, я так бачив їх, що це саме, ну, но... страшновато, звісно. Ну, а так теж розказом теж багато творили біди, і двері ламали, і все, і в хати залазили. Вдень, як наладиться, то вернемося. Я хоч цього не поїхав, бо воно все було, щоб стріляти перестали, та не розрушали, бо жалко. Євази Вета Кроток, Суспільне новини, Миколаїв.